На сесії міської ради, що відбудеться днями, будуть вносити зміни у програми розвитку, підтримки КНП «Смілянська міська лікарня», пов'язані вони із збільшенням фінансування з міського бюджету на цей заклад. Загалом мова йде про збільшення на 10 мільйонів, але на цій сесії із них виділяють 2 мільйони гривень. Ці кошти підуть на ремонти приміщень лікарні. З розказною необхідністю проведення поточних ремонтів покрівлі головного корпуса міської лікарні та поліклінічного відділення, а також проведення поточного ремонту та встановлення дверних блоків в неврологічному відділенні головного корпусу міської лікарні. На бюджетній комісії депутат Валентина Далібожик поцікавилась, як були витрачені кошти лікарнею, що відділялися з бюджету минулого року. Там додаток один, ну, дві суми фігурує, 32 мільйони за 22-й рік, та 44 – це на 23-й рік. 32 мільйони, вони були всі використані минулого? Так, А так і основні? Статті витрати статті витрати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, медикаменти, продукти харчування, пільгові медикаменти це основні статті витрат. Суми приблизно з карти на скажу на оплату комунальних послуг та енергоносіїв було витрачено 14 мільйонів із місцевого бюджету на Оплату медикаментів 3 мільйона, на продукти харчування 1 мільйон 978 мільйона, на оплату пільгових медикаментів знову ж таки 978 тисяч. Ну і інше там вже більш такі потрібніші цифри. Була оплата медичної комісії заробітна плата з нарахуваннями в районі 1 мільйона 2 тисячі. На цей рік 44 мільйони гривень із міського бюджету планують витратити на ті ж самі статті видатків. Також на розгляд депутатів буде винесено питання про надання згоди на передачу в оренду комунального майна закладу охорони здоров'я. Фактично мова йде про частину фоє у приміщенні стаціонару. Тут запропонують підприємцям розмістити кафе для покращення комфортності умов перебування у закладі пацієнтів. комунальне підприємство Смілянська міська лікарня щодо передачі в частини лікарні і квадратних метрів. І процедура буде по першому типу, через аукціон. Тож наразі це питання пройшли погодження на комісіях і тепер будуть затверджуватись на сесії міської ради.